Να χαρά. Είμαι η Μαρία. Είμαι 38 ετών. Έχω Άσπεγγερ. Το Άσπεγγερ είναι μια άλλη νοοτροπία σκέψης, ε, καταστάσεων, ε, μυαλού στους ανθρώπους. Σκεφτόμαστε με εικόνες. Βλέπουμε τον άνθρωπο διαφορετικά από ότι ο ένας νευροτυπικός στον άλλο νευροτυπικό. Ένας, ε, λοιπόν, Άσπεγγερ. Είναι ένα άνθρωπο που ετούρχονται πολλέ πληροφορίε μαζί, μπερδεύεται και άλλοι το θέλουν καθυστερημένο μέρα από την μια μεριά και από την άλλη πάνω Πώ γίνεται αυτό το πράγμα με την μία να σου λένε σαν καθημένο σύγκε και από την άλλη να σου λένε πάνσω ή σε. Πολλέ φορέ δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λένε άλλο, τα στίε του μπορώ να καταλάβω, παλιότερα πιο πολύ. Τώρα προσπαθώ κάνω μια προσπάθεια αλλά δεν έχω και επαφέ μαζί με του ανθρώπου να μπορούσα να του καταλάβω τι θέλουν να πούνε, τι θέλουν να συνοθούν, δεν μπορώ να του καταλάβω. Ελκρινά δεν μπορώ να του καταλάβω ούτε να πιάσω να na να πω έτσι. Εγώ, α πούμε, έχω, νιώθω τη ζωή μου σαν σα χρώματα, σαν αυτά. Δηλαδή, ε, μπορώ να συσχετήσω στιγμέ με αρώματα, με γεύσει, με, με, με το φω, με αυτά, να αντιλαφτώ, κάτι πούμε, έναν πόνο να, την, να, να το αντιληφθώ, σαν να είναι, α πούμε, μια μελωδία ή κάτι, ένα χρώμα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάνω ταυτίσει και τέτοια που νομίζω ότι ο κανονικό, ο νευροτυπικό, δεν, δεν νομίζω να τα συσχετίζει. Εγώ κάνω ταυτίσει με αυτά τα και αυτή, αυτή πράγματα και τα παίρνω στο μυαλό μου κατευθείαν. Για 4,5 χρόνια ήμουν στο φανατροφείο. Εκεί μου φαίνονταν πάρα πολύ άσχημα τα παιδιά, ειδικά. Εντάξει, και αυτέ εκεί πέρα που δουλεύανε, εντάξει, και αυτέ τώρα δεν κάθασαν να ασχοληθούν και να δείξουν συμπάθεια και τέτοια στα παιδάκια. Τα βάζανε εκεί πέρα, τα φροντίζανε γενικά, πούμε, να έχουν ασφάλεια, μην χτυπήσουν, να μην κάνουν να έχουν το φαγητό και αυτά και τέτοια. Αλλά εγώ, ήταν τυπικό τότε. Αυτιστικός, γιατί και πέρα φερόμουν ακριβώ όπω ήταν σαφτιστικό, ούτε να μιλήσω ούτε τίποτα. Τζίριζα έκανα γιατί φοβόμουν. Θα θυμάμαι αυτό σαν εικόνε. Επειδή ήμουν πολύ ψχήμα και αυτά και προκαλούσα ζημίε, οι γονεί μου λέγανε: Θα φέρε σωστά, θα είσαι τυπική, δεν θα μιλάς, να κάνει, αλλά δεν μπορώ να μπω εγώ σε κουτάκι. Και δυστυχώ, τόσο καιρό που το έπαιζα κάτι άλλο, δεν μου έβγαινε και πάλι μην νομίζω ότι με συμπαθούσα Οι άνθρωποι με καταλάβαινα. Εντάξει, <laughs> <laughs> <laughs> φαίνεται αυτό, δεν κάνει, πάμε πώ να το κάνουμε. Ε, και δεν μπορώ να γίνω με κάτι άλλο από αυτό που είμαι για να αρέσω Μονί έχω με τους ανθρώπους ως ένα σημείο Γιατί έτσι μάθαν και δικοί μου ότι πρέπει να σε και να έχει υπομονή και κατανόηση Το θέμα της ποιο είναι τελικά ότι καταντήσα εγώ να έχω πιο πολύ κατανόηση στους νευροτυπικού Και νευροτυπικοί καθόλου σε μένα. Αυτό καταντήσαμε τελικά Και τελικά βλέπω ότι για όλους εγώ πρέπει να τα κάνω όλα σωστά Ενώ κανείς για μένα δεν υπάρχει το έψαχνα από μικρή γιατί καταλάβαινα τι κάτι παίζει εδώ πέρα, για να με διώξει ακόμα και η βιολογική μου ο Άννα και ο πατέρα μου και από πίσω έχω άλλα 7 αδέρφια και από μπροστά άλλα 2 μεγαλύτερα αδέρφια. Ε, κάτι είδανε και δεν το θέλανε. Εντάξει, δεν μπορεί να απόρριψεις έναν άνθρωπο έτσι, επειδή έχει ένα σύνδρομο, οτιδήποτε και να έχει, δεν είναι ωραία αυτό το πράγμα. Είναι απόρριψη και εγώ το έχω δεχτεί στο πετσί μου αυτό το πράγμα το έχω δεχτεί. Λοιπόν, το σύνδρομο αυτό το έχω αποδεχτεί εγώ, αλλά οι άλλοι από απέναντί μου δεν το έχουν αποδεχτεί. Θα είχα καλύτερη ζωή, θα σπούδαζα, θα έκανα πάρα πολλά από τώρα, δεν το έχω κάνει, γιατί αυτό το πράγμα με κολλάει που έχω. Αλλά απ' την άλλη λέω, δεν θα ήθελα να γεννηθώ ξανά και να μην το έχω, γιατί νιώθω σαν ένα παιδάκι και αυτό με ευχαριστεί, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώ το χαίρεσαι τη ζωή όταν έχεις άσπενκερ, γιατί αλλιώ θα αντιλαμβάνει τα πράγματα και α Δεν μπορώ το ζόρισμα γιατί όταν ζοριστώ αρχίζω και χτυπιέμαι, κάνω βλακίε. Δηλαδή βγαίνει κάτι που οι άλλοι το παρερμηνεύουν. Θα ήθελα να είμαι cool και να με αποδέχονται έτσι όπω είμαι. Ε, όταν κάνω λάθη να μου το λένε, εγώ προσπαθώ τουλάχιστον να μην προσβάλλω, να μην κάνω κατ' να μην κάνω α πούμε σπαρέ. Θα ήθελα να έχω ανθρώπου να με αγαπάνε και να του αγαπάω και να είμαι κοντά του. Ξέρω να είμαι φίλη. Όταν έχει τα νεύρα σου, δεν πρέπει να χτυπά άλλου ανθρώπου. Ξέρει πα στον εαυτό σου. Έτσι κάνω και εγώ. Θυπά τον εαυτό μου. Οι άνθρωποι αν ήταν πνευματικά μορφωμένοι, θα συμπεριφέρω και ανάλογο του ανθρώπου γενικά όχι το Aspecγ. Ο οποίο έχει ανάγκη θα του στέκονταν δεν θα του λέγαν φύγια από εδώ. Πνευματικά πρέπει να είσαι μορφωμένο γιατί αλλιώς ή να τα χάζεται από τη χέρα φίλα που ήταν στην συμπεριφορά σου είσαι πράλεφτο. Να υπάρχω και εγώ στη ζωή του όπω όλοι έχουν κάποιε που του αγαπάνε που τη στη ζωή του να ήμουν κι εγώ κάτι για κάποιον. Δεν είμαι διστυγώ. Λοιπόν, η Asπegger. Πρέπει να βάζουν όρια στου άλλου ανθρώπου. Να του λέμε: Κοίταξε, σε σέβομαι για αυτό που είσαι και εσύ, γιατί και εσύ είσαι ανάγκη, έχει τα δικά σου προβλήματα. Και εγώ σε σέβομαι και θα προσπαθώ να κάνω κι εγώ από τη μεριά μου ό,τι μπορώ για να μην σε προ... προσβάλλω, να μην σε πικράνω. Αλλά κι εσύ θα ήθελα να σέβεσαι το χώρο μου, να σέβεσαι ότι έχω κάποιε ιδιαιτερότητε και να με ακού. Να ακού η σιωπή μου, να καταλαβαίνει όταν θέλω κάτι να σου πω ότι αυτό εννοώ και να μην παραβιάζει τα όριά μου, γιατί θυμώνω. Και, και εσύ δευτέ, αλλά πρέπει να με ακούσει, να με μη πλησιάσει. Μην ζητά από μένα κατανόηση και εσύ δεν μου δείχνει κατανόηση. Η Άσπενγκερ, έχουμε ανάγκη από την κατανόηση των άλλων στην ανθρώπινη ζωή. Αυτό δεν μ' αρέσει που μου κάνει. Έχω κι εγώ τι ιδιαιτερότητε μου. Σε σέβομαι, σε εκτιμά, αγαπάμε τον τρόπο μου, αλλά σα σε παρακαλώ πάρα πολύ να με δέχεσαι, να με καταλαβαίνει κι εγώ πώ λειτουργώ και έτσι να με δέχεσαι. Και ψάξε να βρει για το πρόβλημά μου. Μην κατευθείαν. Αμέσω να με κριτικάει, να με κάνει. Πρέπει άσπεγγε να δώσουμε να καταλάβουν οι νευροτυπικά ότι πρέπει να μας σέβονται. Αυτό. Και όπω και εμεί πρέπει να σεβόμαστε εκείνο. Δεν είναι θανατηφόρο ούτε είναι στίγμα να είσαι ασπεργικό. Λοιπόν, ένα, αυτό είναι και ένα, θύμα, ένα θέμα που πρέπει να δείξουμε. Γονεί, όταν έχετε παιδάκια που έχουν πούμε, κάποια θέματα και δεν διαψάχτε το, μήπω υπάρχει κάτι από μωράκι μπορεί να. Σωθεί αυτό. Μπορεί να το φτιάξουν, πιστεύω, λίγο. Προσαρμόζεται, λίγο φτιάχνεται. Όταν όμω ενηλικιωθεί και κανεί δεν το έχει κοιτάξει και σφάει και την απορριψά τη ζωή σου, αντί να φτιάξει, επιδεινώνεται αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι αδιάγνωστοι και έχουν άσπεγγερ να το ψάχνουν. Και όσοι είναι γύρω από ανθρώπου που φαίνονται λίγο παράξενα, λίγο σαν παιδάκια, λίγο αυτά και φαίνονται έτσι λίγο α πούμε, σαν να φαίνονται α πούμε δεκάχρονα ανώρημα, αλλά έχουν ωριμότητα, ξέρω εγώ. Καλό είναι όσοι ας πούμε, έχουν α πούμε προβλήματα προσαρμογή, έτσι σκέφτονται διαφορετικά, ξέρω εγώ, να το ψάχνουν. Ψάχνουν και μόνοι του, πούμε, λίγο. Λοιπόν. Γιατί και εγώ δεν το ήξερα και το ψάξαμε μόνοι μου. Πρέπει να ψάχνουμε κάποια πράγματα. Καλά, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και κάποια συσχέτιση, α πούμε, να μην έχει άσπε και να φαίνεται έτσι, α πούμε, τα συμπτώματα, αλλά ένα ειδικό μπορεί να το καταλάβει. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους ανθρώπους αυτούς του υπέροχου που μου φτιάχνουν αυτό το βιντεάκι. Ποτέ δεν μου αφιέρωσε κάποιο το χρόνο του. Και ότι και εμεί οι και λίγη εκτίμηση.